на інженерію, то тобто ми вчимо їх мінувати. За словами головного сержанта військової частини Нацгвардії Віталія Дмитришина, усі військовослужбовці проходять навчання на полігоні під керівництвом кваліфікованих інструкторів. Перебагаю на цій посаді з 2018 року. Займаюся підготовкою військовослужбовців,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 як прицілюватися правильно. За словами головного стражанта Віталія Дмитришина, інструктори Нацгвардії проходять стажування за кордоном за стандартами НАТО. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільні новини. Хмельниччина.